Un fost judector ce cere reacționează după avizul CSM, în cât timp trebuie să se pronune Iohannis în privin a lui covesii. Un fost judector al Curții Constituționale susține ce pregintele Claus Iohannis trebuie să se pronunce în 20 de zile în privind ca laurei Codruca Covesi. Potrivit lui Tony Greble, solicitarea fecut de Ministrul Justiției se înscrie în termenele pe care presublinierea din are, de exemplu, pentru legile care sunt trimise spre promulgare de către Parlament. În ceea ce privește propunerea de revocare, în textul de lege nu este un termen anume prevzut. Trebuie să fie cel prevăzut în doctrina c doi legislaia ea ia nume, un termen rezonabil, care poate fi asimilat cu cel de 20 de zile în care preedintele se pronun pe un proiect de lege. Cu atât mai mult, în 20 de zile are timp să analizeze nitea abaterii comise de une unei institui a declarat Tom Greble la Antena 3.